اپنے گھر والی سے کہہ کے جال کی مرمت کر دیا کرے مچھلی نکل جاتی ہے یار ارے یار مچھلی بھی تو سالی تیز ہو گئی ہے جال کاٹ کے نکل جاتی ہے اور بھیا جال بھی تو دادا کے زمانے کی ہے کیسے مرمت کراؤں یار کس سے کراؤں سوتلی دھاگا لا کے تو تب نہ وہ کہاں سے لاؤں مچھی بھی تو کم ہو گئی ہے یار چار پیسے ہیں چار پیٹ ہیں بس یار کھا پی کر کر جاتے ہیں گلو سے رکھا ہوا ہے جی نہیں کرتا دندے کو ماسٹر جی نے دس جماعتیں پاس کروا دیے کہتے ہے اب اسکول میں نوکری کروں گا چل اچھا ہے سرکاری بھاؤ لگ گیا نا تو ہم دونوں کو بھی فائدہ ہوگا اب یہ روز روز گندہ نظر تو نہیں دینا پڑے گا اچھا یار چل چکا ہے سارا آ گیا تو کتنی مچھی چڑی آج رہی بس تو تو کیا سمجھ رہی ہے کشتی بھر کے لایا ہوں کیا مومل کدھر ہے مومل اندر سوتی پڑی اچھا میں دیکھ لوں آیا؟ بابا لایا تھا اس کے لیے, لیے جلدی سے تھانے میں جا رہی ہوں ہر وقت جلدی جلدی کر دیے بیٹھ جا آرام سے بابا کو پتا چل گیا تو کاٹ کے رکھ دے گا مجھے اچھا بیچ جب کاٹ میں آئے گا تو روک لوں گا اسے نہ دیکھا کر میری طرف سرا اس بار میں جاؤں گا تیرے لیے نئی چوڑیاں لے کے آؤں گا. ننگی کلایا مجھے اچھی نہیں لگتی رہنے دے تھوڑے پیسے ملے نا تو دال چاول لا کے رکھ دینا گھر کے لیے میرے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہے ممل ہے گلو ہے نا میرے کو کچھ نہیں چاہیے بس ارے جماعت کا امتحان دیا ہے میں نے ارے نہیں ہوں دس جماعتیں گلو ارے تو تیرے کتنی تو روکا بن بار گلو مت پیا کر دماغ سوکھ جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو ضرورت ہے نا اس کو پڑھا ماروی کو جا کے پڑھا ادا میں آتا ہوں سے اچھا ہاں جلدی آ جانا سرکاری نوکری ملے گی بچوں کو اچھے پیسے ملیں گے پکی جھوپڑی بنائیں گے پیچھے چھپر بھی منگوا لیں گے اور پتا ہے اپن چل کے ماروی کے باپ سے گلو کی شادی کی بات کریں گے ہاں ہے. اپنے گلو کو شوا سارا دن نشا کر کے پڑا رہتا ہے بےچاری لڑکی کو کام کروا کروا کے کر دیا ہے ارے چھوڑ اس کی بات ہے یہ میری اولاد ہے میرے ہاتھ اسے دکھ نہیں دیں گے تو مشکل سے بڑا ہو تو پھر بھی کوئی سہ لے پر کسی بچے کیا کرے گی بلا جو بخل نہ چڑھے تو نہ ہو تو ڈر بھی نہیں چلے کیا مومن کو بچوں نے کاٹ جو مر گئی جب نہ آیا رمجو کا بیٹا مر گیا ابھی کیسے نہیں آئے گا میں نہ सोने मत दे। कहते हैं कौन है जी वो कुछ गरीब जो है ना बछेरे हैं वो उधर समुद्र के किनारे जो गोट है ना वहाँ से आए वो उनकी बच्ची को बिच्छू ने काट लिया जहर चढ़ गया है। तो मैं क्या करूँ میں گھر میں علاج نہیں کرتا ان سے کہو کہ اسپتال جائیں جی وہ تو ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت ہی غریب لوگ ہیں بیوقوف اسپتال غریب لوگ کے لیے ہوتے ہیں میں گھر میں علاج کروں گا تو غریب لوگ پیسے کہاں سے دیں گے جی اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر بھائی سنو ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں دیکھتے ہیں زیادہ تم لوگ ایسا ہو کرو اسپتال ہوئے چلے جاؤ جی اسپتال تو بہت دور ہے کشتی سے جانا ہوگا ارے جی یہ بڑے بگلے کے ڈاکٹر ہیں تم لوگ اتنے سارے پیسے ان کو ڈوگے کہاں سے جی ہمارے پاس جو بھی پیسے کا سہر نکال رہے ڈاکٹر صاحب کو کام پڑ گیا تھا زیادہ وہ چکے ہیں سب جھوٹ بول رہا بھاجائی کہیں کا میں جو جاگ رہی ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی چھوڑ دینا غصہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا سو جا اگر ہمارے پاس بہت سا روپیہ ہوتا نا تو ڈاکٹر توڑ کر آتا ہمارے پاس ہاں یہ تو ہے سارا वो. اللہ میں بہت سا روپیہ کیوں نہیں دیتا بہت سا تو تھی کیا کرنا ہے بہت سا روپیہ ملتا تو ہے گزارے بھر کا. نہیں چاہیے مجھے گزارے کا سارا تو اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی ہمیں بہت سا روپیہ دے دے تیرے کو اچھا لگتا ہے اس طرح میری نہیں یہ بہت یہ بولنا اچھی جاگ جائے گی مشکل سے سوچا جا کے بس क्या नहीं सवेरे मच्छी पकड़ूंगा बाद में पक देख लेगी भाजाई को अरे वो इतनी सी बच्ची क्या करेगी तू भी तो सारी रात जागा है। तुम भी तो सारी रात जगह हो अरे मेरी बात और हैुल्लू तुम्हें धर ही रहना हाँ मैं आ जाऊंगा जल्दी ساری رات بیٹھا کیا, کیا لائ ہے روٹی لائی ہوں اور نہیں گئی جاؤں گی اپنوں کے لیے تو کرتی ہوں کسی اور کے لیے تو نہیں بابا پیٹتا بھی روتا بھی بات کرواؤں گا اچھا رہنا دے چل روٹی کھانا تب کام نہیں مگر میں تجھے اتنا کام نہیں کرنے دوں گا لگے ماروی یہ دیکھنا تیرے لیے روٹی پکا لائی ہوں ابھی چائے بنا دیتی ہوں آرام کر ارے ابھی کیا ضرورت ہے ابھی تو موم ٹھیک ٹھاک ہے چائے بھی میں بناؤں گی اور مانی بھی میں بناؤں گی اور پھر ہم سب مل کے کھائیں گے تو اس پکڑ ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں تیرا ابھی آ جائے گا مل کے کھائیں گے سب لوگ بڑے سویرے چلا گیا ہاں آج تو وہ بہت غصے میں تھا ابھی بولتا تھا کہ سمندر کی ساری مچھلیاں پکڑ کے آؤں گا پورے ہزار روپئے کے तो सांस गई गई? तू कहां से से? से आ गई? काम नहीं था मैंने इतनी दूर से तुझे देख भाजाई ने कहा की रोटी उसे दिया गया है तुझे कैसे मिलेगा मेरा भाई है मैं जानता हूँ किधर मिलेगा میں بھی چلو میرے ساتھ تیرے بابا نے سن لیا تو گلا گھونٹ دے گا تیرا ارے وہ تو روز ہی گھونٹتا ہے سچا موتی اللہ نے بولو سارا موبائل امیر ہو گیا بابا یہ لے روٹی کھا لو पैसा नहीं आज तो कोई जाल नहीं मिला काम पे गई थी के नहीं? बाबा वो शानु अदा है ना उसे आज इतना बड़ा मोती मिला में से और गोट में सब लोग कह रहे थे मोती लाख रूपए ऐसी भी ज्यादा का है गुल्लू के भाई को लाख रूपए का मोती मिला हाँ बाबा तुम बता देना गुल्लू को अभी शादी की बात करेगा तो दस हजार लूंगा इसी से कम में बात नहीं होएंगी बाबा, मगर मोदी कुल्लू को तो नहीं मिला है एक बात है, उसके भाई को तो मिला है अपने भाई से लिया मांग के पैसा मेरे को तो पैसा चाहिए सुना सरकारी कि عجیب چھوکری ہے ایک کام کرتی ہے تو دوسرا کرتی نہیں پیسہ بھی نہیں سارا ہاں جب میرا بیاہ ہوا تھا نا تو میں نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا अब तेरे लिए नए कपड़े भी बनवाऊंगा गहने भी बनवाऊंगा और सारे गोट को खाना भी खिलाऊंगा प्लस्तर भी करवाते है अब हम नई कश्ती भी लेंगे और नई जाल भी लेंगे और क्या क्या लेगा तू और बड़ा सा घर बनवाएंगे जिसमे तेरे और मेरे लिए بڑی ہوگی بات ہو رہی ہے لاکھ روپئے کا موتی ملا ہے شانو بہت امیر آدمی ہو گیا ہے ارے شکر ہے اللہ کا گلو ہاں اب تو میں کالج میں پڑھوں گا ہاں اب تو مچھلی کا کام نہیں کرے گا سارا دن گھر میں में رہے گا اور ارے گولو خالی افسر سے بیٹھے گی اور حکم چلائے گی ارے ابا حکم کس پہ چلانا ہے میں نے ہاں وہ تیری مار بھی آئے گی نا اس پہ حکم چلاؤں گی جب چلانے دے گا میرے کو مولوی صاحب آئے ہیں ارے تو باہر کی شکر السلام علیکم بابا جی. آپ ہمارے جی. جی جی جی <laughs> گھر آئے چلے <laughs> مولوی صاحب جی اندر بیٹھو بیٹھو بیٹھ جائیں شاہ <laughs> <laughs> <laughs> جی بابا अल्लाह ने तुम्हें अपनी बरकत और रहमत से नवाजा है सुना है तुम्हें सच्चा मोती मिला है जी बाबा अल्लाह ने हमें यह सच्चा मोती दिया है देखो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मेरा मौला जिसे चाहे जिसे चाहे नवाज दे मैं ये कहने आया था कि अल्लाह ने जब तुम्हें दौलत दी है न تو دولت کے بعد اسے نہ جانا نہیں بابا جی <laughs> نہیں کبھی نہیں جس نے یہ دولت دی ہے اس کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا گوش کی مسجد کا برا حال ہے اس کی چٹائیوں اور پانی کے مٹکوں کے لیے کچھ رقم ضرور نکال دینا ضرور بابا جی ضرور ضروری مولوی جی بسم اللہ مولو جی اللہ اچھا بسم اللہ کھائیے نا بولوی صاحب جی کا شکر اس میں آپ یہ سارا رکھ لیں ارے اب کیوں آیا ہے اب تو ہماری بچی ٹھیک ہو گئی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام معاف کرنا کچھ جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو مجھے ایک مریض کو دیکھنے جانا پڑا تھا بعد میں جب معلوم ہوا کہ بچے کا معاملہ ہے تو میں نے کہا کہ میں خود اسے دیکھنے جاؤں گا کیوں ڈاکٹر صاحب جی اتنے دنوں بعد کیوں بچے ہمارا مستقبل ہیں اور مستقبل کو بچانا ہمارا فرض ہے اور تم تو ہمارے اپنے گھر کے آدمی ہو میں بھی بستی کے کنارے رہتا ہوں اس وقت بھی تو رہتے تھے نا جب بچی کو تمہارے پاس لے کر آئے تھے اس وقت مجبوری تھی فرق تو میں خود چل کر کے بچی کو دیکھنے آیا اور میں یہ تمہیں بتانے تم لوگ سیدھے سادھے لوگ ہو تمہیں پتا نہیں کہ بچھو کا زر کس سے اثر کرتا ہے بظاہر مریض اچھا لگتا ہے مگر اچانک ختم ہو جاتا ہے نہ میں ڈاکٹر ہوں مجھے معلوم ہے بعض اوقات मरीज बच भी जाते हैं तो टांगे बेकार हो जाती है या खेत चली जाती है अरे मगर डॉक्टर साहब मोहम्मल तो बिल्कुल ठीक हो गई है लगता है ऐसा लगता है बच्ची कहां है डॉक्टर साहब अंदर है आ, आ, आ, में वही हुआ जिसका मुझे खतरा था क्या हुआ डॉक्टर साहब زہر بری طرح اثر کر گیا ہے بچی کی آنکھیں دیکھو مگر ڈاکٹر صاحب مومن کی آنکھیں تو ہمیشہ ایسی تھیں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو دس جماعت پا گئے ہو تو قابل ہو گئے ہو بھائی مجھے غلط بتانے سے کیا فائدہ بچی جب اچھی ہو جائے گی جب ہی تم مجھے فیس دو گے میں ٹھیک کر رہا ہوں دوا دو لو یہ دوا بچے کو کھلا دے اچھا ایسا میں پانی جی, لو میں हा, हा, ہا, جی ہاں موتی ملا ہے مجھے یہ دیکھو تم بھی دیکھ لو مائک oh یہ تو بہتری وال ہے تم تو بہت امیر हो گی امیر ہو کر گریبوں کو بھول جانا Uh, ایسا کرنا کہ گوٹ والوں کے لیے اسپتال بنوا لینا اس جی میں اس پہ جاتے ارے ادا یہ ڈاکٹر واکٹر نہیں ہے ماسٹر جی بتا رہے تھے پہلے یہ کمپاؤنڈر تھا پھر خود ہی ڈاکٹر بن گیا ارے کلو میرے کو تو پہلے ہی شک تھا اس پر اللہ سی اپنا کرم کرے رحم کرے اللہ س مجھے تو, ابھی ابھی پتہ تو دوسرے گیا میں چٹان کے, سیپ کے اندر پڑا تھا؟ قسمت کا دھنی ہے. پورا گوٹ خریدے گا میں بھی چل کر دیکھتا ہوں शानो, کیا حال ہے تیرا یار کیسے بھی تو دکھا دیکھ لوتی ابھی یہ تو سہ موتی ہے اتنا بڑا موتی تو راجا اور مہاراجا کے پاس ہوتا ہوگا بس پوسٹوں سے یہاں کسی مچھیرے کو اتنا بڑا موتی نہیں ملا مگر اسے سنبھال کر رکھنا जानो शहर में लोग चार रुपए भी बैंक में जमा कराते हैं तो रखूंगा अभी कहा रखेगा इसे इस झोपड़ी में जगह था अरे तो तू क्यूँ फिक्र करता है यार रख दूंगा संभाल के मैं जानो अब तो देख चढ़ेगी देख सारे गोट की दावत होगी अरे एक नहीं दो चढ़ेगी दो आजा बैठ जा मेरे पास اپنا کام کر سو جا تو اکیلا کیا بول رہا ہے کیا بڑ بڑ کر رہا ہے ارے میں کیا بڑپڑ کر رہا ہوں تو چپ کر سو جا کوئی نہیں آتا تیرا موتی چرانے در تو فکر نہ کر ارے پتہ نہیں کس کی نیت خراب ہو جائے پورے گوٹ میں کہتے ہیں لاکھوں لاکھوں کا کا مال ہے اللہ جانے تیرے کو کیا میں ایک دم سے امیر ہو گیا ہوں ارے تو بابا اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے نا کوئی پریشانی کی بات تھوڑی ہے جیسے نے منہ لٹکایا ہوا ایسے تھوڑی منہ لٹکانا ہوتا ہے ارے تو بات کو سمجھے گی نہیں مت بولا کر دو مت بولا کر जाने तेरे को किसका का खौफ है समझ नहीं आती सबका जा सो जा उठ, जा, जा, उठ उठना। परेशान करती है मेरे को पागल हो गया گیا. اگر میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اے, اللہ تیرا ہم کو نہیں چھوڑیں گے یہ گاؤں والے یہ گوٹ مار ڈالے گا ہم کو نہیں, میں اب کبھی بھی نہیں سو گا अल्लाह किधर फस गए हम तो कैसी है मारवी अच्छी बात तो कैसा है ठीक हूँ बस आज तू भी चल मेरे साथ کسی نے دیکھ لیا تو بابا کو بول دے گا بابا تو مار مار کے میری نکال دے گا ظالم کیوں نہیں ہوش ہی نہیں رہتا نہ کسی کا تو چلتے ہیں اگر مار پڑی تو بلکہ مار بھی کھا لوں گا کلو ابا کو کب بھیج رہا بابا کے پاس آج بھیج دوں کیوں کہ دو تین میں ماسٹر مجھے لے پھر مجھے یہیں اسکول میں سرکاری نوکری مل جائے گی ہم اسکول اس کے ساتھ والے میں رہیں گے ارے خواب ایک ہی بابا کہہ رہا تھا دس ہزار لوں گا سدائی کے ارے موتی مجھے تو نہیں ملا ہے ادا کو ملا ہے میرے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں تو تیرا ادا تجھے کچھ نہیں دے گا کیا دے تو پر میں اس سے کیسے کہ گلو کون آیا ہے ہاں بھائی کون ہے سب کے لیے اور کا ہے مبارک بہت مہربانی میں تیری وہاں جانے کی ہم جائیں گے سلام کرنے ارے رہنے دے میں جاؤں گا مچھلی پکڑنے ہاں ٹھیک ہے گلو آج مجھے جانا ہے نا سونار کے پاس اپنا موتی دکھانے کے لیے میں سچ میں دیکھ تو کتنی اچھی اچھی چیزیں اس نے بھیجیے بڑی اچھی ہے پاگل ہو گئی ہے ہمارے پاس پیسہ آ گیا نا تو اب سب کے سب اچھے ہو گئے تیرے کو کیا ہو گیا کیوں کرتا ہے اتنی گندی باتیں مینواز ابھی گات آئے گا نا تم بیچ میں بالکل نہیں بولنا بہت اچھا علیکم ہمارے پاس ایک موتی ہے جی بہت بڑا موتی ہے اچھا تمہارے پاس ایک موتی ہے یہاں تو لوگ کبھی کبھی درجنوں موتی لے کر آتے ہیں جی یہ بہت بڑا ہے دیکھے تو صحیح تمہارا موتی کیسا ہے ہاں جی اسے بیچنا ہے یہ پھر اس کی قیمت بتائیں گے مجھے افسوس ہے کیا مطلب ہے مگر یہ تو بہت قیمتی ہے یہ اسی طرح کا جھوٹا موتی ہے میں ارے, ارے نے خود سب سے نکالا ہے مجھے بتا یہ سچا موتی ہے, آہا, نکالا ہوگا. ایک تو یہ بہت بڑا ہے. اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے بس شوکیاں دیکھنے کی چیز ہے ارے تیرے کو کیا بتا سارا گاؤں بول رہے دنیا کا سب سے مہنگا موٹی ہے او گا اس کو ایسا کرو عجائب گھر میں رکھ دو یا کوئی سمندری سی پی اور موٹیوں کی نماش کرنا تو اس میں رکھ دینا ویسے تم بیچی رہو نا میں اس کے تمہیں ایک ہزار پی دے سکتا ہوں ارے تیرے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے ایک ہزار روپیہ ارے یہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ کا ہے اور کس نے کہہ دیا تم سے ارے او میرا باپ دادا مچھڑے رہے ہیں سمندر سے نکلی ایک ایک چیز کا مجھے پتا ہے. ہے میری بات سنو بھائی ایسا کرو تم کسی دوسرے کو بھی دکھا دو اگر کوئی قیمت دینا نا تو اس کو بے شک بھیج دینا ہاتھ ہم کسی اور گوٹ میں جا کے دکھائیں گے آه. چل گلو چل ادھر تو سارے بہمان بیٹھے ہوئے ہیں چلو ارے میں کوئی بے وقوف ہوں یا اتنا پاگل ہو گیا ہوں ایسا بہت تو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھا ہوگا ایک ہزار کا کہتے ہیں سال ایمان کری دے سب چار سو بیس میں تو ہو سکتا ہے خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے اور یہ تو اتنے بڑے موتی کی بات یار سوچ رہا ہوں شہر چلا جاؤ ارے کراچی میں تو ایک سے ایک بڑا وپاری پڑا ہے کوئی نہ کوئی تو خرید ہی لے گا آ, کیوں نہیں؟ تم شہر ضرور جانا اور اپنے ساتھ ایک تیز بندے کو لے کر جانا کیونکہ شہر کے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں. آ, بول. اگر تو, کہے تو میں تیرے ساتھ شہر چلتا ہوں ٹھیک ہے चल میرے ساتھ تیرے لیے بھی لے آئی ارے بات نہیں چادر بچا کروں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی مہربانی بہت خوش ہے شہر جانے سے پہلے گلو کے لیے ماروی کے بابا سے بات کرتا تھا پیسے نہیں ملے اور خرچے کی بات کرتی ہوں خرچے کی کیا بات ہے گلو کی شادی تو نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا جلدی بھی کیا ہے نا تو کیا لگا میرے اوپر دیکھ سارا مجھ سے الجھانا کر یہ جو تیری سکھی سہیل چیزیں اٹھا اٹھا کر چلی آ رہی ہے نا روک دے ان کو نہیں چاہیے ہمیں مجھے پتا ہے جی ان کی نظریں ہماری دولت کے اوپر ہے بول میں گلو سے ہم جا رہے ہیں شام کو ماروی کے بابا سے بات کرنے کیوں کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا میں گلو کا رشتہ بڑے گھر میں گا. خبردار کرنے لگا چپ کر زیادہ بکواد نہ کرے کر, گا مجھے. میرے کو مارے نا میں نے بتا دیا پورا پورا دس ہزار دوں گا, گا. نہیں ایک کم نہیں ایک زیادہ دس ہزار تو بہت ہے نا ہم تو گریب آدمی اور جب ہم نے پہلے بات کی تھی تب تو تم نے نہیں کہا تھا یہ تب کی اور بات ہے تبھی موتی نہیں نکلا تھا ابھی تو موتی بھی نکلا ہے ارے تو اس میں موتی کا کیا آواز تھا خبردار جو میرے موتی کا نام بھی لیا تم वास्ता है बाबा वास्ता है तेरे पास होगी तो तुम ऐसे ही तो छोकरी लेने नहीं आएगा नहीं, मेरी छोकर मुफ्त में ले जाओगे वाड़ेवा, वाड़ेवा, अरे अरे बेटी बेचने चला है तू कमजात लालची दूसरों के पैसों पर नजर डालता है मैं तेरे को एक दमड़ी भी नहीं दूंगा शानू क्या करता है अरे तो छोकर भी नहीं मिलेंगी कावड़ नहीं दिखाओ शानू कैसी बातें करता है अरे बाबा तू भी ऐसे मत बोलो कैसे बोलू पैसा नहीं मांगू बोला अरे बाबा ऐसे तो नहीं बोलो ارے ارے چلو ٹکلو میرے بھیا کے لئے بہت لڑکیاں جہیز لا کر لڑکی لاؤں گا میں ابھی تیا دے گا میرے کو کنگلا بد شگونی ہو گئی ہمیں گے آؤ تو پیسے لے کر آنا پیسے لے کر آنا بڑا لے کر آنے से मुफ्त मांगते है को नहीं पता बुद्धि मालूम कर ले जाके अरे तो तेरे को आज क्यों लग रही है वो मेरा भाई है मैं उसकी शादी कराऊ ना या कराऊ तुझे क्या है हाँ जो तेरी मर्जी में आए ना वो कर मेरे को क्या वो... तुमने रोटी खाई है को नहीं खानी रोटी मोटी अरे तुमने खा क्यों कर रही है नहीं खानी तू नहीं खा मेरे को तो दे -दे रोटी रखी है ना जाके खा ले ये जो तेरा मोटी है ना ये मनहूस है इसमें शैतान बैठा हुआ है जिसने तेरा मगज फेर दिया पागल हो गया बिल्कुल किसी को पहचानता ही नहीं है तू देख मेरे से भगवाद नहीं कर अब इस मोती ने तेरे को कहीं का नहीं छोड़ना न बेबी का न बच्चे का न भाई का देख चुप कर जा अब अगर तुमने एक लफ्ज भी निकाला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा हाँ अब और क्या बुरा होगा اگر تیرا ایسے دماغ رہا نا تو میں مملک کو لے کے اپنی ماں کے گوٹ چلی جاؤں گی اور جدھر سے بڑے گھر کی بیس لڑکیاں ملیں گی نا اپنے لیے بھی ایک لے آنا ارے تو پاگل ہوگی بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہے یہ جو موتی ہے ہم اسے کپڑے گہنے بنوائیں گے بڑا گھر بنوائیں گے اور پھر گلو افسر بھی تو بنے گا افسر بنے گا کیا کہوں جو کچھ کہنا تھا وہ ادا نے تیرے بابا نے کہہ دیا ہے تیرے منہ میں زبان نہ تھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا میں کیا کہتا اور کون سنتا گلو تو کچھ سمجھاتا کیوں نہیں ادا پہ تو اس موتی نے جادو کر دیا ہے مت نام لے اس موتی کا نفرت ہے مجھے اس سے ہاں ادا پہ تو اس موتی نے جادو کر دیا نہ میری سنتا ہے نہ تو مارنے بھی لگا ہے بڑا ہی جاتا تھا شاید پیسے کا پیار بڑا ہوتا اس کے آگے کوئی اور پیار نہیں ٹھہرتا بلو بابا مجھے بیچ رہا ہے. رہ ہے وہ بابا کو پانچ ہزار دے رہا ہے اچھا؟ اچھا؟ اور میں کیا کہوں میں نے تو پانچ سو بھی نہیں دیکھے پانچ ہزار کہاں سے لاؤں گا تو میں بک جاؤں کیا پتا نہیں میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ خوش میں خوش رہ سکتی ہوں تیرا نام لے کے کسی اور کا نام لے سکتی ہوں. بلو تو دیکھ لینا میں جان دے دوں گی مگر بکوں گی نہیں کسی اور کے ہاتھ جاگ جا کے تون نے اپنی جان ہلکان کر لی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی نیند نہیں آ رہی ہے اس جنم جلے موتی کو کلیجے سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے پتا ہے مائی باگا کہتی ہے کہ موتی آنسو لاتے ہیں شانو میرے کو بہت ڈر لگتا ہے کہ ذرا ہمارا گھر آنسو سے نہ بھر جائے اور اور ہم اس پہ ڈوب نہ جائیں کا بابا میں رہا ہے. رہا اور تو ادھر بیٹھا میرے پاس منہ لٹکائے یہ تو ماروی کی بات ہے ابھی تو کوئی میرے بھی ہزار روپے مانگے نا تو شانو وہ بھی نہیں دینے کو روکنا ہے تو اپنے زور پہ روک اپنے پیار کے زور پہ روک اسے چوری کرتی تو ہاتھ لگایا تو میں فکر نہ کر میں جو تیرے ساتھ شہر چل مجھے کون دھوکا دے سکتا ہوں گلو بھی تو چلے گا اور نہیں یار گلو کا کیا کام گلو بچہ ہے وہ بات بگاڑ سکتا ہے اسے یہیں گھر والے کے پاس لینے دیں اچھا تو ٹھیک ہے کیوں مجھ پا رہے اعتبار نہیں کیا تجھے ارے یار اعتبار کی کیا بات ہے میں اپنی اور اپنے مال کی میں خود حفاظت کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے کل صبح سویرے شہر نکل چلیں گے اچھا ٹھیک ہے میں اتنی روٹی باندھی جو چار پانچ روز چل جائے گی وہ رمدو کہ موتی بک جائے گا نا تو میں ہوٹل میں جا کر سو جاؤں گا ارے ادا کیا ہے یہ دیکھ یہ چٹھی بھیجیے کسی کمینے نے لکھا اس نے ارے کہتا ہے دو تین دن میں موتی ہمارے لڑکی, لڑکی بدماش, میں, میں کام کسی برتن میں ڈال کے ارے ان کی بات کم ہوتی ہے جو کالی چٹان کے نیچے رکھ دوں کمی کہیں کے کہ. اگر جو نے کچھ کر دیا تو ارے کچھ نہیں کریں گے مومل کو تو سب کر ارے مگر ادا یہ کالے دندے کے لوگ ہیں بہت تو تم لوگوں کا مطلب ہے میں موتی دے دوں نہ مومل کو کچھ کر دیا نا تو میں اپنی جان بھی دے دوں گی تیری جان بھی لے لوں گی ارے کچھ نہیں کریں گے وہ مومل کو گلو سارا کو سمجھا دے تب کیا بات ہے کچھ نہیں ہے یار تو تیار ہے نا؟ تو ہمتیار, چلو ہار گئی ماروی بھی تم بھی؟, بھی تو ہار گئی پا جائی میں نہیں ہاری میں آخر دم تک مقابلہ کروں گا पर किससे उन सब से जो हमें बर्बाद कर रहे हैं बर्बाद तो शानू अदा कर रही है सोने चांदी और मोती की चमक जो होती है ना वो सूरज की रोशनी की तरह होती है आदमी की आंख में पड़ जाए तो आदमी अंधा हो जाता है शानु भी अंधा हो गया मैं तो मारी गई ना سونے چاندی اور موتی کسی میں اتنا بل نہیں ہوتا جتنا پیار میں ہوتا ہے اور ان چیزوں سے کبھی کسی کو سکھ بھی نہیں ملتا پر چانو شاید یہ ساری باتیں بھول گیا اسے ایک دن یہ باتیں یاد آئیں گی اب میرا کیا ہوگا تیرا کیا ہونا ہے پگلی جو تاہے گی وہی ہونا ہے تیرا بھی اور میں جو چاہوں گی میرا بھی وہی ہوگا زندگی اور موت کا پھسلا میں خود کروں گی اپنے لیے تو وہ تو سمندر کی بیٹی ہے طوفان سے ڈرتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے ڈرنے سے نہیں ڈرتی بکنے سے ڈرتی ہوں ساگر کم ہوتی جام کی روشن راتوں میں جان میں لینے آتی ہے اور جسے وہ مل جائے ساگر کا آنسو بن جائے کا آنسو بن جائے کا میرے باپ بہت غریب آدمی ہے اور میری ماں سوتے میرے بابا کے پاس کچھ के نہیں ہے تیرے کو دینے کے لیے <laughs> ارے پگلی تو, تو ہے جس کو تو مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا چاند سورج سمندر سب مل گیا سارا میں اس پانی کی قسم کھاتا ہوں جو مجھے روٹی دیتا ہے میں خود تو بھوکا رہوں گا لیکن تیرے لیے روٹی کما کے لاؤں گا तू ना कर जो आएगा पहले मैं उससे गुलू। जो वो मुझे बार बार बार जाए। क्या हुआ रे? मारा तेरे को मार बाबा ने मार के निकाल दिया मुझे वो बटेरे क्या आदमी पांच हजार लेकर आए थे میں نے ان کے منہ پہ مار دی جاؤ سے نہیں کرتے آج اس کمان مان رکھ لی تچھیرے کے بیٹے کی بازو اور دل میں بہت طاقت ہوتی ہے اسے واپس مت کر مول جی کو لیا آنا میں تہ کر دس بس ماں بس بس بس بس موتی سچا موتی ہے جیسے ملا آپ کو اچھا سمندر سے آج کل موتی بھی مل جاتے سمندر سے دین بالکل بالکل ذرا میں قیمت کی بات کر لوں جی ہاں جی ہاں اب بات करें جی قیمت کی ندیم صاحب میں نے اپنے بڑے بھائی کو بلوایا ہے اصل میں موتیوں کا کاروبار وہی کرتے ہیں انہیں بڑی پہچان ہے وہ دیکھ کر موتی کا قیمت بتا دیں گے ہاں ٹھیک سر ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ اچھا پھر آپ لوگ ایسے کیجیے ذرا میرے آفس میں بیٹھ جائیے اتنی دیر تک بھائی آئیں گے انتظار کریں آئیے آئیے آئیے ٹھیک ہے ایسے نہ دیکھا کر میری طرف سر اس بار میں شہر جاؤں گا نا تیرے لیے نئی چوڑیاں لے کے آؤں گا ننگی کلا لگتی میرے کو, کسی ہے. ہے, ہے, ہے میرے کو سارا, اللہ میں بہت سا روپیہ کیوں نہیں دیتا بہت سا ارے تھی کیا کرنا ہے بہت سا روپیہ ملتا تو ہے گزارے پر کا اب تیرے لیے نئے کپڑے بھی بنواؤں گا گہنے بھی بنواؤں گا اور سارے گوٹ کو کھانا بھی کھلاؤں گا, گا بڑا سا گھر بنوائیں گے جس میں تیرے اور میرے لیے ایک بڑی کوٹلی ہوگی مومل کے کھیلنے کے لیے بڑا آنگن ہوگا اور الگ سے گلو کے لیے کوٹلی بھی بنوائیں گے اللہ صاحب جانے تیرے کو کیا پریشانی ہے میں ایک دم سے موتی اپنے کلیجے کے پاس جس کے پیچھے لگا بکواس نہ مارے گا مجھے میرے کو مارے گا تو تم لوگوں کا مطلب ہے میں موتی دے دوں ان کو تو موتی نہ دے تو بیٹی کو دے دے بیوی کو دے دے بکواس نہ کر مائی کہتی ہے کہ موتی آنسو لاتے میرے کو بہت ڈر لگتا ہے کہ ہمارا آنسو سے نہ بھر جائے اور, اور ہم اس میں ڈوب نہ جائیں چوری کرتی تو نا, ہاں؟ اگر تم نے دوبارہ موتی کو ہاتھ لگا تو 中文字幕志愿者李宗盛 کہاں جائے گی مت جا میں اپنے گوٹ چلے جاؤں گی رہی تو مل نہیں رہی محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پال لوں گی میں اس طرح مت کو کیا جواب دوں گا کے اب ہماری ضرورت نہیں ہے کہنا جو محل بنانا ہے تو بنا لو مجھے پیسے ملے خوشیاں مجھے جا رہی ہے میں کہاں رہوں گا میں اب کسی کے لیے نہیں رکنے والی اور تیرے پاس تو ماروی ہے نا اس کا دھیان رکھنا اسے کو مت دینا ہم بھی دی تیرے ساتھ چلیں گے میں ابھی ماربی کو لے کے آتا ہوں